Alert! Dna cere redeschiderea dosarului pentru procurorul Negulescu. O adevărat bomb vine din justiție. Procurorii Dna au cerut redeschiderea dosarului procurorului Mircea Negulescu-Portocal, un dosar închis din anul 2015, informează Antena 3.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 Pentru ca acest se-i acorde fiului său tipul tânrul comunei, context în care se primească și respectivul teren, informează libertatea. Apoi, spun sursele judiciare, la DNA ar fi ajuns informaile potrivit celor vila ar fi fost ridicat cu materiale de la persoane pe care acesta le cerceta. Astfel, afirm sursele citate, Negulescu ar fi primit materiale de construcție de la persoane aflate în proceduri judiciare. Despre această plângere sursele citate afirm ce ar fi stat în nelucrare la dna iar în final s-ar fi dispus o soluie de clasare.